Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η Ελληνική Κυβέρνηση με μεγάλη χαρά στηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής Ελλάδα 2021 για τη διοργάνωση του Διεθνούς Φόρουμ «Η Ελλάδα» το 2040 και χαίρεται ιδιαίτερα που η Επιτροπή αποφάσισε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, ευρία, την ευρία συμμετοχή ε, φορέων, θεσμικών οργάνων, προκειμένου να γίνει αυτή η συζήτηση όσο το πιο ουσιαστική. Υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίσει κανείς αυτή την πρόκληση του να συζητήσει για το μέλλον σε 19-20 χρόνια από τώρα. Η μία είναι να ανακυκλώσουμε απλά απόψεις, σκέψεις, προτάσεις, ενδεχομένως και συνδικαλιστικά αιτήματα, τα οποία συχνά έχουν κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο. Η δεύτερη είναι να σκεφτούμε πιο υπερβατικά, πιο τολμηρά, για να προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε πώς θα είναι ο κόσμος σε 20 χρόνια από τώρα, ποιες είναι οι προκλήσεις, ποιες είναι οι ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας, Πέρα και πάνω από του περιορισμού και τι ευκαιρίε που παρουσιάζονται στα πλαίσια των βραχυπρόθεσμων πολιτικών πρωτοβουλειών. Και σα καλώ ειλικρινά να κάνουμε το δεύτερο και όχι το πρώτο. Η Ευρώπη, σε κεντρικό επίπεδο, έχει ενθαρρύνει όλα τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν ακριβώ μια τέτοια συζήτηση. Και έχουν δημιουργηθεί σε όλε τι χώρε, συμπεριλαμβανωμένε και τη Ελλάδο, επιτροπέ που λέγονται Foresight οι οποίες έχουν σκοπό ακριβώς να διαγνώσουν τις μελλοντικέ τεχνολογικες τεχνολογικές, περιβαλλοντικές, πολιτικές εξελίξεις, όχι με ορίζοντα το αύριο, τα επόμενα δύο, τρία, πέντε χρόνια, αλλά πολύ πιο μακροπρόθεσμα. Μια αντίστοιχη τέτοια επιτροπή έχει φτιαχτεί και στην ε, χώρα μας ε, υπό την εποπτεία του Υπουργού Επικρατείας του κ. Γεραπετρίτη και με συντονιστή τον Γιάννη Τωμαστογεωργίου, ο οποίος είναι και ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας. Ε, έχουμε υποχρέωση να συμμετέχουμε σε αυτόν τον διάλογο, με αυτοπεποίθηση και με αισιοδοξία. Και επειδή οι εορτασμοί για τα 200 χρόνια δεν αποτελούν απλά μια ευκαιρία να αναπολύσουμε το ένδοξο παρελθόν μας και να αξιολογήσουμε, συνολικά, την ιστορική μας διαδρομή. Αλλά έχουμε και την υποχρέωση να προδιαγράψουμε το μέλλον μας. Και το μέλλον μας, όπως σας είπα, πρέπει να το δούμε μακροπρόθεσμα και όχι μόνο βραχυπρόθεσμα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής έχει το ξεχωριστό δικό της ενδιαφέρον. Και, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, η ελληνική κυβέρνηση θα την στηρίξει και θα συμμετέχει ουσιαστικά. Μία τελευταία παρατήρηση. Η πανδημία απέδειξε πως ένα ενδεχομένως τυχαίο, αλλά για πολλούς προβλέψιμο γεγονός, μπορεί να αποτελέσει έναν επιταχυντή εξελίξεων σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Και ακριβώς τέτοια γεγονότα και ο τρόπος με τον οποίο διαφορετικές χώρες τα αντιμετωπίζουν θα προκαθορίσουν σε μεγάλο βαθμό και το δικό μας μέλλον ως χώρα και ως έθνος. Και καθώς εισερχόμαστε στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα και καθώς θα γιορτάσουμε φέτος, έστω και με ενδεχομένω λίγο διαφορετικό τρόπο από αυτόν τον οποίο είχαμε προγραμματίσει τουλάχιστον για τους πρώτους μήνες τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερη προσφορά στις επόμενες Γενιές, σε αυτούς που, όπως είπε και ο κ. Χατζόπουλος, τα παιδιά τα οποία γεννιούνται σήμερα και τα οποία σε ειχέ Σαράντα είτε θα μπαίνουν στην αγορά εργασίας, είτε θα ξεκινούν τις σπουδέ τους, αλλά και σε αυτούς που σήμερα δουλεύουν και αύριο θα είναι οι συνταξιούχοι, από το να προβληματιστούμε ειλικρινά για αυτές τις νέες τάσει, αλλά και για τα πολύ σημαντικά ηθικά και πολιτικά διλήμματα που οι σημαντικές αυτές εξελίξεις θα μας υποχρεώσουν να αντιμετωπίσουμε. Εύχομαι, λοιπόν, το Φόρουμ αυτό να είναι μια αγώνιμη παρακαταθήκη για έναν ουσιαστικό διάλογο, που το τονίζω, ας κάνουμε όλοι μια προσπάθεια να ξεφύγουμε από τα κλισέ και από τα στερεότυπα και να προσπαθήσουμε να κοιτάξουμε με αισιοδοξία πολύ πιο μακριά από εκεί που ενδεχομένω φτάνει το βλέμμα μα στην καθημερινότητά μα. Οπότε και πάλι συγχαρτίζεται κ. Πρόεδρε και με πολύ ενδιαφέρον θα συμμετέχουμε και εμείς ως ελληνική κυβέρνηση στο φόρου.